الربع الثالث من القرآن الكريم برواية قالون عناف المدني بالصلاة ميم الجمع أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يظن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 ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون واذ نجيناكم من آل فرعون يَحُونَ أَمِنَاكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمُ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرَعَوْنَ وَأَنْتُمُ تَنْظُرُونَ وَإِذُ وَاعَدِنَا مُوسَىٰ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ اتخذ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 فتوبوا إلى, فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم فتاب عليكم إنه هو التوام الرحيم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 ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن وَالسَّلْوَى كلوا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 وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وَقُولُوا حِطَّةٌ يغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم